سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتووفانده در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیوی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین. این ویدیوی چهل و نهم هست و اگه میخواین از ما حمایت کنین میتونین از لینک ذرین پال و یا آدرس کیپ پول اتریوم که در پست مربوط به همه ویدیو در یوتیوب و آپارات به اشتراک میذارم استفاده کنید. مطابق معمول سمت راست پایین تاثیر شما لیستی از شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و همونطور که می‌دونید تمام ویدیوهای ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه‌های اجتماعی هم شما میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی مطلع بشین. به وبسایت ما حتما سر بزنید ثروتیار توی این ویدیو میخوام در خصوص روز پیتزا، روز بین‌المللی بیت کوین و پیتزا با هم صحبت کنیم روزی که یه اتفاق فوق العاده جالب برای پیتزا اول از همه و بعد بیت کوین میافته و شاید ما بتونیم از این اتفاق یه درس خیلی خوبی بگیریم و ببینیم که چجوری میتونیم با سب در بازارهای مالی به بیشترین سود ممکن دست پیدا کنیم اگه علاقمند به این موضوع هستین ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید خب این آقای لازلو هانیچ کسیه که امروز میخوایم در موردش با هم صحبت کنیم روز بین المللی بیتکوین و پیتزا به ایشون تعلق داره و این آدم با کاری که کرده یه همچین روزی رو در تاریخ کریپتوکارنسی به نام خودش ثبت کرده لازلو هانیچ خب قبل از اینکه برم سراغ ادامه مطلب اگه تا الان کانال ما رو دنبال نکردین حتما روی این لوگوی ای این پایین سمت راست بزنید اون دکشمه زنگولر هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که به اشتراک میزدید زودتر از خبردار بشید خب این برادر گرانقدر قدر 22 میه 2010 یعنی یه چیز حدود 10 سال قبل امروز که دارم براتون ویدیو رو تهیه میکنم یکی دو روز مونده به میه۲ 2020 و ده سال قبل اومد یک کار عجیبی انجام داد این آقا اومد بیت در قبال دریافت دو تا پیتزا به حراج گذاشت واقعا ده هزار عدد بیت کوین رو داد دو تا پیتزا گرفته باورتون میشه ده هزار BTC گرانترین کوین بازار کریپتوکارنسی رو داده دوتا پیتزا گرفته. خب سوالی که پیش میاد اینکه قیمت این, این بیت کوین در 22 می 2010 چقدر بوده. سال مهمیه و هر یه درس خیلی خوبی برای، همه ما داره که ببینیم صبر توی بازار مالی چه ها که نمی‌کنه اون موقع این دو تا پیتزایی که خریده شده 41 دلار این داداشمون در ایالت فلوریدا هم زندگی می کرده و این اتفاق یعنی سفارش پیتزا از طریق بیت کوین تاک یه فروم از اون طریق اتفاق افتاده اومده اون تو زده گفته من دوتا تا پیتزا میخوام در قبالش بیت کوین میدم و قیمت بیت کوین اون موقع هزارم دلار بوده و این صد این ده هزار تاری که داده او دودن شده مثلا چهل و یک دلار و دوتا تا پیتزا خواسته. چند روزم تازه، این سفارشش اوپن بوده و اینکه کسی هم جواب نمیداده تا اینکه بالاخره یه کسی میاد و این پیشنهاد اینو عکسپ میکنه جرمی که کسی بوده که تو همون محله یه خدمتون شود که پیتزا فروشی داشته بعد از دو روز میاد به این ریکوست ایشون توجه میکنه و قبول میکنه که ده هزار بیت کوین رو. با اون قیمت چهار هزار دلار بگیره معادل و یک دلار و دو تا پیزا به این رفیقمون بده اسم پیزا فروشی این دوستمونه هم پاپا جونز بوده و براتون جالب بگم که این رفیقمون خیلی علاقه داشته و داره همچنان هم به پیزا گوشت و با پیزا گوش و که مثلا یه پیاز قرمز هم توش داشته باشه حالا چه سلیقه خاصی هم داره و اینکه که هاوایین پیتزا هم خیلی دوست داره و خب این شکم چی باید گفت در موردش نمیدونم واقعا این آدم شکم او احتمالا ده هزار بیتکوینشو میده دوتا پیتزا میخره و جالب هر ساله 22 می رو به عنوان روز پیتزا بچههای که تو کریپتوکارنسی هستن بر خودشون جشن می گیرن و به یاد همچین اتفاقی یک درس خوبی رو مرور میکنن زمانی که انقدر ناچیز بوده یعنی کمتر از یک دلار بوده کی فکر می کرده که یه روزی کوین به قیمت 20 هزار دلار برسه خیلی عجیبه این نکته نکته مهمیه این جرمی این دوست پیتزا فروشمون با توی مصاحبهای های دیگه که من ازش خوندم گفته من درست اون موقع مثلا این ده هزار تا رو به 41 یک دلار خریدم ولی وقتی که این بیتکوین رسید به صد دلار من فروختم و خیلی خوشحال بودم یعنی چقدر یعنی یک میلیون دلار در ورده برای دو تا پیتزا، و اونو فروخته و هم این خب طبیعه که دست به دست شده و چرخیده تا به امروز و اون هم از قیمت بیست هزار دلاری اصلا مبهوته که یه همچین اتفاق میتونه تمام زندگی خودشو همه آدم های دروبرشم تحت تاثیر قرار بده خب این دوستمون لازلاحانیچ یه تجربه خوبی رو به ما منتقل کرد این که درسته که یه سری کوین ها قیمت خیلی کمی داره زیر یه دلار داره اما با یه رویکرد کرد بلند مدتی ما میتونیم از ظرفیت رشد اینا استفاده کنیم یه تحلیل وجود داره S2F Stock to Flow که حالا مثلا فارسی شده شو میتونیم بگیم مدل انباشت بر جریان یه تحلیل فوقلاده ایه. که ترکیب بیت کوین رو با طلا و نقره میده و اینکه اصلا داستانش اینه که این جریان انباشته بر گرفته از تغییر ماهیت کاربرد یک یک کالا یک کامودیتی یک اسید در طی دوران میتونه چقدر در بازده این تأثیر گذار بشه مابعد جالب من پیشنهاد میکنم اونایی که علاقمند به این حوزه هستن قطعا این گروه ویدیو استراتژی معاملاتی ما رو دنبال بکنم من حتما در خصوص این یه ویدیو درست میکنم ولی خب انقدر حجم برنامه سنگینه که نمیتونم قول بدم تو در چه تاریخی ولی حتما به کانال ما سر بزنید اونجا با این کانسپت S2F و حتی S2Fx که بر اساس رگرسیون میاد این کارو انجام میده اطلاعات فوق العاده جالبی رو در اختیارم قرار میده برگردیم به بحث این دو تا بیت کوین گوگل و مگولی 10000 بیت کوینی میبینیم 2010 40 دلار قیمت داشته و سال 2011 2012 2013 میاد دیگه بالای یک میلیون 2014 یعنی یه بازه 5 6 ساله میبینیم که بالغ بر پنج میلیون دلار این ده هزار بیتکوین ارزش داشته و در حد اکثر قیمتی که برای بیت متصور هستیم یعنی بیس هزار دلار یه چیز حدود دیویست میلیون دلار ارزش این بیت کوینایی بود که این دوستمون برای خرید دو تا بیتزا به فنا داد و الان که برای شما دارم این ویدیو رو تایید کنم یعنی ماه می 2020 قیمت اون 10000 بیت کوین میشه 96 میلیون دلار که حالا این 96 میلیون دلار رو شما اگر مثلا بخواید تبدیلش کنید به حالا ارز به ریالیش تبدیل کنید ما بیایم مثلا بگیم که چه میدونم عرض نیمایی که قطعا نمیگیریم اینو عرض آزاد بگیریم با قیمت مثلا با فرض 17500 تومن یه چیز حدود چقدر میشه یه عدد خیلی گنده شده یک تیلیارد هشتاد میلیارد تومن درست حساب کردم یه دیگه سفره رو نگاه کنم آره خیلی عدد گنده شد یعنی یه چیزی بود 1680 میلیارد تومان 1680 میلیارد تومان ارزش این 96 میلیون دلاریه که بابت اون دو تا پیتزای لعنتی پرداخت شده اون 10000 بیت کوین و اینو در نظر داشته باشین با اون s 2 fxی که بهتون گفتم یه تکنیک برای بررسی آینده قیمت بیت کوین یا خیلی کامودیتی های دیگه مثل طلا و نقره و نیکل و اینا در جای مختلف استفاده شده این پیش بینی های آینده از قیمت بیت کوین بسیار بسیار بالاست پیشنهاد بیکنم که یه مقدار روش مطالعه کنید با روی کرده خیلی بلند مدت بهش نگاه کنید این یعنی مثلا بین 5 تا 10 ساله نگاه کنید و مطمئنا اصلا یه عددی به دست میاد که ام شاید ام <تصفيق> زندگی خیلی رو زیر و رو کنه ممنون که تا این ویدیو با من همراه بودید یه نکته ای رو براتون تیه کرده بودم میخواستم بهتون اطلاع بدم بحث اینه که ما در چند تا ویدیو آینده یه ویدیو داریم پنجامون ویدیو که یه برنامه ویژهی داریم حتما پیشنات میکنم اونو ببینید بعد میخوام در خصوص این که با این بیتکوین شما چجوری میتونید وام بگیرید. درست شنیدین با بیت کوین چجوری میشه وام گرفت و چقدر هم سریع میشه این کار را انجام داد با هم صحبت بکنیم و چند تا ویدیو مرتبط با این موضوع میخوام در ویدیوهای بعدی براتون به اشتراک بذارم کانال ما رو دنبال کنید اگر تا الان عضو کانال ما نشدید حتما این کار را انجام بدید در انتها هم براتون چند تا گروه ویدیوهایی که به نظرم اومد میتونه براتون بسیار مفید باشه رو اینجا قرار میدم و پیشنهاد میکنم که سر فرصت حتما این ویدیو رو ببینید در کانال ما هم سابسکرایب کنید اون زنگوله هم حتما فشار بدید تا از آخرین اخبار و اطلاعات مطلع بشین خیلی ممنون که تا اینجا ما رو دنبال کردید اگر سوالی دارید در خصوص بیت کوین حتما توی این کامنتها یاداش کنید یا اگه تجربه ای رو خوندین جایی یا خودتون چیزی رو تجربه کردین با بقیه به اشتراک بذارید ممنون میشم که ما رو حمایت کنید ممنون میشم که ما رو حمایت بکنید با لایک کردن این ویدیو و اشتراکش در سایر شبکه‌های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتین که قطعا میتونه این موضوع روشون جذاب باشه از ما حمایت میکنید و کمک میکنید که ما با انرژی تر و با انگیزه بالاتری بریم جلو برای شما ویدیوهای جذابتری بسازیم. پس یادتون نره چند تا ویدیوی آینده رو حتما ببینید ممنون و متشکر خدا نگهدار